L'Estatut d'Autonomia de Catalunya recull a l'article 20 el dret a viure amb dignitat al procés de la mort. Això inclou, entre altres aspectes, el dret a la informació i a no patir dolor, el dret a escollir, limitar o abandonar el tractament mèdic i el dret que es respectin les nostres voluntats anticipades, La Diputació de Barcelona, compromesa amb el foment del dret a la mort digna, ofereix formació i assessorament als ens locals sobretot allò relacionat amb els drets de la ciutadania al final de la vida, i especialment amb els beneficis del Document de Voluntats Anticipades, DB-A. Serà el Document de Voluntats Anticipades en què expressarem la nostra voluntat sobre les accions mèdiques que volem o no volem rebre en cas de patir una malaltia irreversible o terminal i no poder expressar-nos per nosaltres mateixos. Un document que legalitzarem o bé davant de tres testimonis majors d'edat, o bé en una noteria, i que donarem a conèixer a qui decidim del nostre entorn. Finalment, el registrarem lliurant-ne una còpia al nostre centre d'assistència primària, mútua, o a l'hospital on siguem assistits, o dipositant-lo al Registre General del Departament de Salut. El Document de Voluntats Anticipades ens dóna tranquil·litat a nosaltres perquè protegeix els nostres drets. A les nostres famílies, que no hauran de prendre decisions difícils en moments durs. I també a l'equip mèdic, que sabrà com actuar. En cas de patiment greu, crònic i incapacitant degut a una malaltia o a un sofriment físic o mental incurable, podrem sol·licitar l'eutanàsia. Una prestació d'ajuda sanitària per morir, que pot ser revocada o ajornada pel sol·licitant en qualsevol moment. L'eutanàsia es podrà practicar en centres sanitaris públics, privats o concertats, així com al mateix domicili. Una prestació d'ajuda per morir tan dignament com hem viscut.